A vidiš, Hanna, Julija, zdaj se pa mi nahajamo v najboljši trgovini na svetu. Umenuje se Lidl. To boš ti še spoznala, veš. Ti boš to še spoznala, vse zelo dobro. Dobrodošli v nova Katko in Katjo. Katjo. Dragače je Katjo Zdaj se nahajava pred Lidlom, ker greva po stvari za izdelavo adventnega koledarja. In nekako takole izgledajo naši držinski obiski Lidla. Lidla. <laughs> Evo, zdaj le smo prv z Favorino, kjer imajo vse te božična edicija zadeve. Um, in greva malo na brad, ali kva ne rečem, drugač. Mm -hmm. Zdaj imamo bi, Pavno tu. No. A da imamo to not? A za hrano? Pa je bo en dan v na namenjen kali. Ja, da to. Dolci že mrezt, ko, da so se kar mal stisnele na pečko. Danes bomo delali adventni koledar. Letko. gooo! Imamo res milijon stvari, ki smo jih izbrali, ker imajo v lidlo tole favorino res ogromno dobrih izdelkov, in hitr se ne moš odločiti, da bi sam par stvari kupo, in prudne, in sva kupila, Ni, ki dobro, ne, to gre, le. In smo kupili milijonih stvari, In zdaj, kako so se midi odločile? Najboljši del, kako delati ven koledar je po to, da ti daš v neke vrečke. Mi dve vada o tem nisva študirali, tako da bova stvari zavezali in bova gor na številke, in potem to v en košaro, in bova pač vsak dan iskali, katere številka je. Tako da, let's go. To je bila, po moje lahka 24 ki je najjača stvar, ki je pravljica za H.J. In da pol pod brežičnim drevescem preberemo. Veš, in pol tako narediš, ja, vem, ni najbolj idealno, ampak eno darilo že imava. A pa pol proti dol, 23 pa tako. Mm. In pol daš 23, tako, in ga zalepiš. Ja, No tako le 23, bam, in gre v vrečko, sam to. Ti definitivno ne, ampak dej, jaz jaz, jaz mi pa krgoj. To. to bo darilo za mene, daj to lahko jeno 20, po kao, kao. povoh. Bone, man, man. Zdaj Za lahko to vričko dava kao ene bombone, pa pa lahko dava enega tega, pa še ene bombone, pa lahko preva še te. O, gospodi, se se ne. In evo, bam, ni najlepš, je uporabno. Kupila smo tudi za kali. Od 18. 18. da moramo narediti nekaj dobrega. Nekomu plačaj na kup, ne, pa to je fucking bolno. Mhm, mi. Mogla bi se narediti, ti grejo dejansko lahko tudi nelko. Polano. In pa ima šlenom božička. Lidl sodeluje s fulimi podjetji za delno. Kako če Lidl pomaga v lidu za 15 In greva in podariva hrano za vetišče. ali pa... Naremskega podjeti še dela. Ja, del da lahko dava za 15-ko, da narediva mito dobro dela. Da podariva hrano za vetišče. All I want for Christmas is you. You to ja pa to res lepa ideja, tako po mojem ena lepših idej, da narediš za svojega partnerja ali pa družino ali pa nekaj, da sam narediš adventni koledar in jim potem podariš in oni vsak dan odpirajo. Mi dve so pač nardile skupaj in um, ful dober spade. Ne bova skozi sa mi dve jedle. Mi zašumijo. Intermeco, Katja, da jaz zdaj pokažem moj talent. Grevo! Ko to je, mi dve sva v bistvu končale. zdaj je ta najnadvenknjen korodar, ki gleda nekako takole, lahko ga za, kot sem že rekla, naredite ful lepše Recimo ena ideja mi dve sva ne dve let nazaj dokupila take vrečkice in sva pa celo sobo obisle trak in so te vrečkice gor dale in je to veseli, Samo pa ne morate mi težkih izdelkov. Je pa Katja dala ful dobro idejo. Ne rabite, da jete noti sam čokolad. Lahko dajate noter tudi druge ideje, kaj s partnerjem delate ali pa dela, dobra recimo. dela. In jaz vam bom recimo tlele zdaj napisala par idejl. Demo zdaj na pauzo. Tako zamrzem, Katja. Kaj se je Se lahko kaj. Ne sva kravci, ampak se leto želiva za, ker smo prvič družinica štirih bab, um, zelo lepo ukrašeno ustanovanje in, sva, in pa moje bova vse en dala in ga tudi urečke to. Jaz z nas se zgodi. Bo se v december naj bočo roben, pa pol celo naslednje leto. mejte se radi in se gledamo v naslednji rundi s Katko in Katjo, Katijo in Katko.